Nacházíme se v novém prostoru v Gajerových kasárnách. Prostor je sadaptován pro potřeby provádění zkoušek žadatelů o řídická oprávnění, což je jedna z činností, kterou odbor dopravy vykonává. V těchto prostorách, které žáci budou zahajovat svoji závěrečnou zkoušku, zkouška je zahájená tím, že žadatel provádí zkušební test. Test se provádí pomocí početní techniky. Dále potom přichází nebo přistupuje k dalším dílčím zkouškám, kterými jsou zkouška souvládání údržby vozidla, případně tedy zkouška z praktické jízdy.